هابي نير وبعدين بقى في الاشكال الغلط اللي بتحدف علينا دي وانا انت مش جيت لي بزبونش بوب وترنيت علقه مظبوطه انت عايز ايه تاني؟ انا ميجو اوعى يا ميجو اللي اعرف اللي انت عامل ده يا ميجو في ايه يا ميجو؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ ده كده احتفالك براس السنه؟ ده قول لي مفهومك عن الاحتفال براس السنه؟ اه امال اعمل ايه طيب؟ يعني انا عايز احتفل براس السنه؟ قول لي انا هظبطك تظبطني؟ اه هظبطك لا لا لا لا لا لا مش لا لا لا لا أنا مش عامل حاجة ضد مش هي لا, لا لا مش لا حاجه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا